Jasno, jdeme volit. No jasně, už jdu. A co vy? Počte taky. A komu dáte svůj hlas vy? No jasně. No jasně. No jasně. No jasně. No jasně. No jasně. No jasně. No jasně. No jasně. No jasně.